Πολύ χαίρομαι που, που σας βλέπω όλους μάχημους και, και τυποπόλεμους. Ήθελα να κάνουμε μία συζήτηση για να έχω μία ενημέρωση στο πεδίο για τον προγραμματισμό για την αντιπυρική περίοδο, ε, η οποία έχει ήδη ξεκινήσει. Αν έπρεπε έτσι, να συνοψίσω αυτά τα οποία βλέπω ε, ότι γίνονται σε λίγες λέξεις, θα έλεγα ότι έχουμε περισσότερο προσωπικό φέτο, καλύτερα μέσα ατομικής προστασίας για τους πυροσδέστες μας, καλύτερη οργάνωση των μέσων αεροπυρόσβεσης και καλύτερη ιστορική οργάνωση του σώματος αλλά και της πολιτικής προστασίας, ώστε να μπορούμε να ανταποκρινόμαστε με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα σε κάθε πρόκληση. Θέλω με την ευκαιρία αυτή να ευχαριστήσω και τις γυναίκες και τους άντρε του ποιοσοστικού σώματο για την σημαντική του συνεισφορά. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους εθελοντές μας οι οποίοι πάντα κατά τη διάρκεια τη αντιπυρικής περίοδου προσφέρουν τις υπηρεσίες τους με αυτοθυσία και με εξαιρετικά καλή διάθεση και να επαναλάβω πόσο μεγάλη σημασία έχει η έννοια της συλλογική και της ατομικής ευθύνης. Με την ευκαιρία αυτή να πω, εις και μιλάμε για ατομική ευθύνη, ότι προβληματίζομαι από το γεγονός, ότι βλέπω πάλι κάποιες εικόνες συμπολιτών μας οι οποίοι δεν φαίνεται να αναλαμβάνουν πάρα πολύ σοβαρά υπόψη τους τις συστάσεις των ειδικών μα ανάγκη να τηρούμε τις απαραίτητες αποστάσεις για να περιορίσουμε ακόμα περισσότερο την εξάγοντα του κόσμο του. Από τη στιγμή που πάμε σε μια σταδιακή χαλάρωση των μέτρων, η έννοια τη δομική ευθύνη ενισχύεται ακόμα περισσότερο. Και βέβαια το κράτο κάνει αυτό που μπορεί να κάνει, να συμβουλεύει με του πολίτε, να του δίνει ε, τι κατάλληλε οδηγίε, αλλά από εκεί και πέρα η αποφυγή ε, του μεγάλου συνοστισμού και συγκροτισμού, είναι ευθύνη των ιδιών των πολιτών και θα ήθελα και εδώ πέρα από τον και επαναλάβω την έκκλησή μου, δεν έχουμε τελειώσει με την περιπέτεια του κορονοϊού. Έχουμε κάνει σημαντικά βήματα πρόοδου, αλλά για να μην αναγκαστούμε να υποχωρήσουμε και πάλι και να προχωρήσουμε σε ενδεχόμενη αυστηροποίηση των μέτρων, όπως αναγκαστήκαμε να κάνουμε πριν από αρκετές εβδομάδες, απαιτείται συλλογική συνεργασία και ατομική ευθύνη. Δεν είναι δεν είναι πεδίο αυτό ούτε πολιτικής, ούτε ιδεολογικής αντιπαράθεσης, ούτε κάνουμε κάποιου είδους εντό αγωικών αντίσταση, όταν μαζεύομαστε όλοι σε μία πλατεία χωρίς να τηγούμε τους βασικούς κανόνες υγιεινής. Από και πέρα, πιστεύω ότι όλα τελικά θα πάνε, θα πάνε καλά και θα επιδείξουμε την ίδια ευθύνη την οποία δείξαμε συνολικά ως κοινωνία του τελευταίους δύο μας.